Szia, Marik Láci, vagyok Békés Csabáról, és nagyon fontos hírrel jöttem. Van egy ügyféleszolgálti telefonszám, ha minden igaz, ide most kivértem írni. Ezen a telefonszámon érsz el, abban az esetben, hogyha valami nagyon fontos dolog van, amit meg kell beszéljünk. Tehát, férítés legyen, ez nem segélyvonal. Tehát a segélyvonalak van, tehát lehet, a internetet kereshetsz, akit föl lehet hívni, és el lehet panaszolni a dolgot. Tehát ez a telefon, ez nem arra való. Elérhetsz rajta, gondodakat, a csomagod nem vetted át, miért jött vissza, valamit nem értesz, nem kaptál meg a csomagot, tehát ezeket mind-mind, föl lehet engem hívni, mind minden más céget normálisan. Tehát ez nem, nem panasztelefon. Tehát amennyiben elkezdesz benne panaszkodni, és mondod, mondod, mondod a magát, akkor fogok szólni, és sajnos ez nem erről szól, és ezt meg kell beszéljük meg különben is időpontokat szoktunk egyeztetni, mindenkivel, aki, aki szeretne velem személyesen beszélni. Tudod, van rá lehetőség, de időpontot kell egyeztetni. A másik nagyon fontos, hogy, ja hát, bocsánat, még annyit el kell árulni, hogy a telefon gyakorlatilag hétfőtől péntekig lesz bekapcsolva és reggel 8 órától, munkaidőtől délután 3 óráig. Logikus, nekem is van családom, magánéletem, pihenni is kell. Oké, okay? akkor ezt megbeszéltük és van egy nagyon ennél kellemesebb dolog, Persze lehetőséget adok arra, hogy beszélgessünk. A Skype címemen, ha minden igaz, megint ide kiírtam. A Skype címemen, jövő héten, kedden szerdán is csütörtökön mert meglátjuk, hogy, hogy mekkora igény van rá, a Skype be lesz kapcsolva, és ezen a címen kérheted a felvételed, hogy, hogy beszélgessünk. Hát ezt tudod, hogy kell, tehát meg kell keresed, és hogy ott megtalálod, akkor megkattintod. És arra kérlek, jó, ezt az elején tisztázzuk, hogy ne csak azt kért, hogy vegyelek föl partnernek, hanem írjál magadról valamit, jó? Ezt mindenki tudja, hogy amit mi megbeszélünk, amiről mi beszélgetünk, az köztünk marad, hogy amit írtál, és milyen problémáid vannak, azokat is titokként őrzöm. Nagyon fontos, azért kell ez, hogy föl tudjak rád készülni, tudjam, hogy mi a igazán a gondod, és persze ne kezd leírni a pánikodat az elmúlt húsz évet, ennek semmi értem, hanem mondd meg, hogy mi az, ami... Érzésre szerint még mindig probléma. Jó, ez ennyire rövid videó volt. Marikolci voltam a megoldottam.hu, a nepánikolj.hu és a pánikután.hu weboldalaknak valamint a pusztúi programnak a kitalálója. Ha ezekről akarsz érdeklődni, akkor akár a telefonon, vagy, vagy akár e-mailben, amit megint csak ide kiírok, és ne a Facebookra írogassak üzeneteket, mert nem válaszolok rá, mert egyszerűen nem, nem lehet. Sajnos sokan vagytok, nagyon sokan vagytok, és egyre többen, Úgyhogy ezeket a szabályokat kérem betartani. Úgyhogy ezeken az elérhetőségeken és új elérhetőségeken keresél, ha bármilyen gondod van. Köszönöm szépen!